Om jeg har oplevet, at mit design er blevet kopieret, ja, det har jeg. Det er ikke noget, der er kommet en sag ud af, øh, men jeg har oplevet det, og, og har selvfølgelig også mærket den øh, enorme ærgelse og skuffelse. Kort og mig, jeg hedder Lars Vejen. jeg er arkitekt, design, øh, med baggrund i at designe møbler primært, og, og industriel design. Jeg har været arkitekt øh, og designchef i et af de store arkitektbyråer gennem 18 år, som var det eneste ligesom job, jeg havde derude fra jeg blev færdig på skolen og så startede jeg mit eget designstudie i 2014, og har siden da drevet det. Jamen, jeg har fulgt med i, i sagerne øh, omkring, øh, omkring kopiering og, øh, og, og, og al den øh, diskussion og, og de, øh, de kan man sige, bølger, der, har, der har, de har født med sig. Så ja, det sætter helt klart nogle tanker i gang, det gør det, øh, og man, øh, man overvejer selvfølgelig hver gang, hvordan man man beskytter sig selv bedst, og det er jo hele tiden, kan man sige, i balance med også, at man, ikke, at man ikke sidder og putter det hele ned i skuffen. Fordi så er der jo ikke nogen, der, der ser det, man laver. Man bliver jo nødt til selvfølgelig at, at dele noget af den, den viden og den værdi, der ligger i det produkt, man, man skaber, og den idé, man har. Så det er hele tiden gang til gang en afvejning i, hvordan man, hvordan man åbner op for posen, og hvordan man, man beskytter sig selv. Det kan godt være, at der er nogen, der er så store og så, så velpolstrede, at de automatisk bare smider deres advokater efter. Det er, der, det er der jo selvfølgelig virksomheder, der gør og kan, og som også er en, en værdifuld, meget, meget dyr post for dem i øvrigt i forhold til at bevare deres design og deres værdi i virksomheden. Men der er jo også mange andre virksomheder, som er væsentligt, væsentligt mindre, og som slet ikke har kan man sige, den ressource, der skal til at, at, at sende en advokatafdeling efter at indlede et, et dyrt og langt retsforløb. Så der, er man jo, der, der vil jeg oftest, tror jeg, opleve i hvert fald med, med kan man sige, de virksomheder, jeg arbejder for, at det, det er ikke nogen, der vil... De vil ikke have, have muligheden for at indlede det der lange, tunge, dyre øh, apparat og sætte det, sætte det i gang. Øh, så på den måde der er man jo, der er man jo øh, kan man sige, prisgivet som, som, øh, som designer, øh, fordi man jo heller ikke selv, altså jeg vil heller ikke selv have ressourcerne eller muligheden til at, øh, eller for at kaste mig ind i sådan forløb. Det vil i hvert fald være et ekstremt, øh, kan man sige, øh, sorgne kan man sige skud hvis man hvis man skulle det fordi det vil kræve så mange ressourcer fra en virksomhed som i øvrigt bare er, ja og er kun mig selv. Det er en enmandsvirksomhed. Det vil sige at der er kun 24 timer i døgnet, hvor man skal både lave det ene og det andet. Jeg føler mig jo beskyttet, kan man sige langt hen ad vejen øh, ganske godt, fordi man er en del af, af en, øh, en tradition i, i Danmark og i vores del af verden, hvor, hvor kan hvor design og ophavsret jo har været en øh, og heldigvis også langt af vejen, stadig er en naturlig del af den måde, vi gør forretning på. Og det er jo også, det er også dermed vigtigt at sige, at hele, hele tanken omkring en ophavsret, hele tanken omkring at have ret til design og en idé, der bliver udviklet til et, et produkt og en værdi, det er jo ikke noget, der kun kommer mig og min producent, kunden, til gode. Det er jo også noget, der kommer kan man sige, vores samfund generelt til gode, fordi der ligger en værdi i det, som breder sig ud til andet og mere end bare øh, mit, mit daglige brød. Så hele den model omkring at være beskyttet, fordi man har ligesom, øh, bragt ideen til, til verden og, øh, og skabt det produkt, det ender med i samarbejde. Typisk selvfølgelig med en, med en producent, som, øh, som jo er et, kan man sige, et vigtigt, en vigtig brik i, i forhold til at få bragt tingene til live. Det er jo, det er jo, det er jo helt klart, en, en, øh, synes jeg, stadig en, en stærkere, en, en, en sikker model langt hen ad vejen i forhold til, og, at jeg i hvert fald føler mig beskyttet. Øh, man indgår selvfølgelig også et partnerskab, når man laver et, et samarbejde med en, med en producent. Hvor man også dermed automatisk indgår en, en samarbejdsaftale, hvor man, hvor man giver hinanden nogle, nogle rettigheder, men også nogle krav til, hvordan man skal håndtere en eventuel sag, der måtte komme. Øh, altså med en kopiering for eksempel af et produkt. Dem man arbejder sammen med er jo også mennesker øh, af kød og blod. Øh, selvom de driver store virksomheder, så er det jo stadig mennesker, som, som agerer i, i den verden, vi andre også er en del af. Så, så det, er, det er for mig vigtigt at have et tillidsforhold. Og man kan også, øh, altså det er jo klart, når man er en gammel øh, rev i branchen som jeg, så har man jo selvfølgelig øh, mødt, øh, mødt mennesker øh, og mødt kan man sige, virksomheder, hvor man ikke havde øh, kan man sige, det tillidsforhold, eller i hvert fald det viste sig øh, hurtigt, at det kunne man ikke få. Øh, og det er, og så, så stopper tingene jo, kan man sige, i hvert fald for mig ganske, ganske automatisk og ret hurtigt, fordi så, så finder man ud af, at man er på, på, på forskellige sider af, af hegnet, så at sige, ikke? og finde ud af, at, jamen, altså, at, at hvis det skal, de skal fungere og øh, lave et, øh, et samarbejde, hvis det skal fungere og lave et produkt sammen, som man begge to efterfølgende skal både være glade for, og kunne, kunne, kunne sælge og kunne leve af, jamen, så, så, skal det jo, øh, så skal det jo ende med at blive et godt produkt på alle edder kanter. Det er jo både i forhold til selve produktet rent fysisk, rent designmæssigt, rent kvalitetsmæssigt, men jo helt klart også i den forretningsmodel, der ligger i, hvordan man, hvordan man øh, ja, markedsfører, og, og sælger og, og får produkter til at leve ud i verden.